Iiipo svima ljudi Hvala danas bježimo iz uklitovog zazvara kao I...hajmo da vjebemljiti Čuj prepade mene tlo Glupi usrani Evo da se usru Eee, je, ljubija Jesam glupo kurac Ete, gdje je Et, de, dobro da usoran si Dobro škontu sam već pa da ne smijem u uzevanom Učinu da su... ti? Ovo kad u mne... Griple I onda ću naći nešto polamiti. Dobro, do sve s griple hookom. Ne treba nikakav griple hook. Uj! Ajitka! Ajitka! Ajitka! Ajitka. Dobar. Eeee... Uh, šta je ovo sad? Neki ref -tar -tar. Šta sad s ovim cijelom? Aha, ne spijemo da te cijevi. Aha, skontu sam. Dobro da mi ne imamo ciljena pa da mene već dobar pa da ne šta ne smijem Ej, ee... Uh, Cigana Ljudi, ono je ja mi skinona je od 1 da 10 u komentarima. Dobar ili? Ajmo da nastavimo pa da... ...duro vlačim beje et et, et, et et samo što sam rekao okay oi it's go oi ne može što otkeme bahtavo ej je oi it's go oi it's go it's E, e, e, e to, tu, tu sam ljudi pro. Najec. e, e, e, dobro, doši što odnošiš. tu sam da ne smiju pas u lovo, dobro, vidim gore ove, ove, hajjjjjjjjj, u, ainske. Ainske. Ainske. u. Fajjjjjjjjj, hajjjjjjjjj, hajjjjjjjjjjjj, u, naj, je obje, koji sam nikad u životu prešao. Sve onda imamo, ono, na shift, pa da, pa da idemo, na, no. je na, na, na, na, E ESO channel sa da space sad Sa sa posto debil. Ej jebem. I Hajmonajda. E, oh, op. Ej jebem. Ti što se me, oni pišen kurac. Ljudi sorry što psujem, ali jebige. Je. Oj oj ja psujem, psujem. Ne se zerviramo. I mm. mm, mm, mm. e šta je ovo koji ima? Uj, šta je ono? Laser čile neki. Uj. Uj. Ide borta u pičku. Materino. Oh, Uj, dobro. Laser. Ej, jebem ti laser. E, ljudi, onaj, ja ću vam sve kad pređem. Joj, ljudi, onaj, uh, došao sam do ovdje. Evo, vidite. Mislim, završao sam onaj, onaj, s tamo šupak. A, sam popravo, op. E, jebem ti sluz, ti jebem. <laughs> ti jebem. Ti jebem. E, jebem ti. E, jebem ti. Eeeh, da dev'na' pa... Dobar, naslutin ku... ku acumulatr golf ad vizi. Ali, ne... nema vezje, vaj da... Oizka... PUM! PUM! Oizy, brate! Avač tu neko pogli ne naci ultimativno dublje. Uje oh, yes. se, oh, ali mrzim ovo, tanko, jeb. Jeb. Ujeboti sebe. Aj, skapum, pum, pum. Oh, ali me nešto lansira. Znači incencilator gare. Jeboti život, ali nešto lansira u pičku. Man. Evo ga ljudi, level, <coughs> ujeb. Level 3. Ljudi, ane, esat, light, sherry, sub, to, to meni puno znači. Eee, uh, i hajmo do, do kraja mjeseca da Tu ti je Sto subova. Da. Šta je ovo sad, koji? Šta se sad radit? Dobrat, to sad anš više. Ti je tvoj encensilator. Ajde više, Martim. Maje. I šta sam sad poginula? Ja? Uuu, ne spi naslijudi ovaj čut izgleda. Ovo su kamere koje izgledaju tamo. I ovaj neki čuvar, i ovaj ovaj neki bradati ciljan. I... Šta ovdje sad treba? Kijel? Ja? na dikeymo ricarda ne eh eh scontos sve va вообще, э, это. что надо за что, а? Вот. Папа, а, E ja vidim stolce i pivi pada, jebote stolce, da jebavate. Fajst, fajst, fajst, fajst, fajst, bumb. Pro, šta drugo reći osim pro? E ljudi tu od, od, od, od, od videa, a želite part, da, part dva, onaj, Uh, želim na ovo video jedno jedan uh, dislikeova to tu je to od ovog videa aj poj